رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعل لي نعيم واغفر لابي انه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا يبعثون الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاون وجنود ابليس اجمعون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 فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم